اللي بتتعلمه بحياتك كل ما توقع وترجع توقف على إجراك هو دروس بتعطيك اياها يعني الحياة لتصير أقوى وأسكى استفيد من كل مشكلة بتواجهها لا تقلق منها ولا تخاف خلي التحدي دايماً موجود بينك وبين مشاكلك واوعى تحل مشكلة بدون ما تاخد منها عبرة تستفيد منها لتحسن من خبرتك وطريقة تفكيرك ونوعية قراراتك وبالتالي لتطور من حياتك ولا تنسى تحكم دايماً بحياتك وعيشها صح